سي منعب هذا الفيديو والله ما نقول لك هذاش اشتطلونا صح يا أخوتي إخواتي اللي بغت تسكيربني منعب النقاس يدخل دي أبوني أعادلوا أبوني في اليوتيوب انت سيمون سميم تصون علش دز انت هداك هنا اختشت في فيديو لدت له آه. شي مونتاج ا ادي ان شاء الله يكون تكير نكات اللي بغيت بنا محبه اها هاك المفاجأة أنت حداك لا ما أبو الله أبو الله منجاوبك أحتى تلونسيه ماش عارف علاش أبو الله من أبو أبو الله منجاوبك هاكا يا الله لا سميتك راجل وعندك لا سميتك راجل لوم سيحاك إيه لا سميتك راجل انت حداك لوم سيحاك من دلوش بدي أنا والله يلا توحشتكم خيري أنا آني معاكم